الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع الحلقه الاولى من حلقات هذه الدوره المباركه دور دوره تعلم صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شرح هذه الرساله المباركه للعلامة الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه صلى الله عليه وسلم ومع بداية شرح هذه الرسالة لنا معها وقفة الوقفة الأولى لماذا الصلاة لماذا الصلاة لماذا بدأنا الكلام عن الصلاة ليه الدورة دي بإذن الله بدأت عن الصلاة لأننا كما يرى الكثير نعيش واقعا طغت فيه الماديات والملهيات والمشغلات بل الشهوات والمحرمات ضغط طغت على كثير من المسلمين وأشغلتهم عن دينهم وعن ربهم بل خطفت البعض منا عن طريق الله عز وجل وعن طاعة الله تبارك وتعالى نعيش واقع غلبت فيه العادات على العبادات ونجد كارثه ينخرط كثير من المسلمين في افعال من جنس او من نوع افعال الخير والبر وهو تارك للصلاه او متهاون فيها فنخاطب انفسنا ونخاطب هؤلاء ونبين لهم اهميه الصلاه وكيف يصلي صلاه صحيحه نسى البعض او تناسى البعض ان الصلاه اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وانها عمود الدين فكيف يتصور بناء بلا اركان او اعمده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه ثاني ركن من اركان الاسلام. اهم واعظم ركن من اركان الاسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: راس الامر الاسلام، راس حياتك، راس الدنيا دي كلها الاسلام، وعموده الصلاه. عمود دينك الصلاه، فكيف يقام دين للعبد بلا صلاه؟ نسى او تناسى البعض ان الصلاه هي اول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامه، ولا يصلح عمل انسان، ولا ينجو من النيران الا بادائه للصلاه وأداء صحيح. واستقامته على الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه ينظر في صلاته فان صلحت افلح ونجح وان فسدت فقد خاب وخسر واحنا في الدوره دي هنقول ازاي الصلاه دي باذن الله تبارك وتعالى تكون صلاه صحيحه حتى تكون صلاه صالحه لماذا الصلاه لان الصلاه عباده من اهم العبادات لأنها بتغير حياة الإنسان يكفي أنها عبادة ناهية عن المنكرات ومحية للخطايا ومكفرة لسيئات العبد فكيف يتهاون فيها في أدائها أو في ضبطها وصلاتها صلاة صحيحة قال تعالى وأقم الصلاة إن صلاة عن الفحشاء والمنكر عباده بتبعدك عما يغضب الله عز وجل فلازم تواظب عليها وتظبطها وتصححها وتتعلم احكامها وصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال صلوا كما رايتموني اصلي اريد صلاه تنهاني عن الفحشاء والمنكر تقربني من ربنا صل زي ما كان كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارة لما بينهن صلاة ما بين كل صلاة وصلاة تجد ربنا بكفر الذنوب لو فعلتها فيجب أن اهتم بهذه الصلاة وأديها وأصليها صحيح لماذا يعني الصلاة؟ لأن تصحيح الصلاة هو تصحيح لحياة العبد منا تصحيح لدنياه وتصحيح لآخرته يرضى الرب عنك فتستقيم امورك الدنيويه ويرضى عنك في الاخره فتنجو فلازم تظبط صلاتك، لازم تزنها بميزان في ادائها. ايه هو ميزان؟ ايه هو الميزان؟ صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لا ان نصليها نقرا سريعا وننصرف. فضبط الصلاه وتصحيح الصلاه طريق النجاه وطريق الاستقامه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال يا محمد ان الله عز وجل يقول <تصفيق> اني قد فرضت على امتك خمس صلوات فمن وفى بهن على وضوئهن ومواقتهن وركوعهن وسجودهن ضبط صلاته كان لي عندي كان له عندي عهد كان له عندي عهد ان ادخله بهن بي الجنه تخيل عهد على ربنا ان انت لو وظبت على الصلاه وظبطتها وصححتها كامله الله عز وجل يدخلك الجنه ومن اوفى بعهده من الله طب الناحيه التانية بقى ورساله كل واحد فينا عشان ما يغفلش عن ولا اي صلاه واحده قال واو من لقيني قد انتقص من ذلك شيء نحن قلنا بقى يوفي بهن بوضوئهن ورقوب في موقتهن في رقوعهن ده كله إلا يحصل ليس له عندي عهد إن شئت عذبته وإن شئت رحمته إخواني وأخواتي الصلاة موضوعة لإصلاح شامل للنفس البشرية إصلاح شامل وفي سيرها الله عز وجل وترتقي بالعبد منا لدرجة الكمال إن استقام عليها وأداها أداء صحيحا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها وقال صلى الله عليه وسلم أن خير أعمالكم الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع ما فيش حاجة أحسن في حياتك دنيا في دنيتك كلها مهما بلغت ما فيش موضوع ولا حاجة أحسن من الصلاة الصلاة خير موضوع فمن أراد أن يستكثر فليستكثر والصلاة لماذا الصلاة لأنها دليل الإسلام وعلامة إيمان العبد قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فجعل النبي الله عز وجل تحقيق الإيمان والتوبة الله عز وجل والدخول في الإسلام مع إقامة الصلاة ويتزكى علامة على الإيمان العبد وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم أي المشركين الصلاة فمن تركها فقد كفر تخيل خطورة الأمر تركك للصلاة والبعض العلماء فسروا الحديث حتى لو صلاة واحدة يؤدي بك إلى أن لا تكون من المسلمين لو ج... ولو ما قالوا تفصيل لو جحدها قال لا دي مش من الدين يبقى كافر كفر اكبر مش من المسلمين، طيب لو ما جحدهاش متهاون مكسل على سطر ويسيب سطر كفر اصغر اللي هو اشد من الكبائر من اكبر اشد من اكبر الكبائر، ليه انا عرض نفسي لكده؟ عباده ركن تمامها يتم ديني تركها ينقذ ديني ما ينفعش ابدا اتهاون فيها ولذلك كان جزاء من حافظ عليها براءة من النفاق ومن النار ونجاه من النيران ومن عذاب الله عز وجل وفوز بالجنه مع الابرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل ايه؟ غروبيات الفجر والعصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيره الاولى في جماعه و يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان تخيل براءه براءه القاضي البراءه مش هيرجع تاني في حكمه فمالك بقى بالعذر ولا المثل الاعلى ادك براءة فله براءتين براءه من النفاق وبراءه من النار خلاص ده مش منافق والعبد ده مش هيخش النار يا سلام ازاي افرط انا بقى ازاي, إزاي انكرها نقر كده وباديها اي ده ما اتعلمش احكامها ما بشوفش اصليها صح ازاي فيجب ان نحافظ على الصلاه نؤديها في وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الاعمال وافضل عمل الصلاه على وقتها وفي روايه الصلاه على اول وقتها واديها كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم وجزاء ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلاه كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر وكان يوم القيامة مع قارون وهارون وفرعون وهامان وأبين ابن خلف فبعد النظر فيما ذكرناه من عظيم فضل الصلاة نسأل أنفسنا سؤال هل أي صلاة صح؟ أي صلاة تنفع اي صلاه صليها هاخد بقى الاجر ده اللي عظيم الاجر ده ووفير الاجر ده لا لا ممكن تصلي صلاه واسمك في الظاهر صليت وانت عند ربنا ما صليتش ازاي ده؟ ده دورنا بقى في الدوره دي نوضح الكلام ده انك انت ممكن يحصل لك مشكلتين حاجتين يخلوك ما صليتش الاولى ان انت ما تصليش لله تصلي عشان الناس تصلي رياء وسمعه عشان الناس تقول صليت او بيصلي كويس او معانا هو في المسجد دازل عشان فلان يشوفك او او مفيش نيه جواك ان بدك بتصلي لله بتقيم هذا الركن وهذا الفرض وتريد هذا الاجر من الله عز وجل صلاتك دي بقى لو العبد عملها لغير الله مردوده عليه قال الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا صلى صلاه واشرك معي معي فيه واشرك فيه في العمل ده معي غيري بصلي عشان فلان أو فلان شايفني او وصليها بقى استعراض منضبط جامد جدا عشان فلان شايفني فمن عمل عملا اشرك في العمل ده معي غيري تركته وشركه وقال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال تخيل فتنة المسيح الدجال ممكن تشوفه تقول اه ده ربنا تؤمن بيه وتدخل جنته اللي هي نار وتفتن تخيل فتنة دي وربنا النبي بيقول أشد عليه أشد خوفا عنده من المسيح الدجال علينا قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي الرياء تصلي مش لله تصدق مش لله وهكذا ان يقوم الرجل يصلي فده بيقول النبي هو الشرك الخفي ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل او شنشاف فلان فهيستعرض بقى صلاه صلاه ايه مظبوطه ده اول اشكال يخليك تصلي صلاه والصلاه دي إيه؟ راحت منك ذهبت مع الرياح ذهبت في مهب الريح قال تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ده واحد عمل عمل بس خسره دخل فلوس في مشروع وراحت صلى صلى وتعب سنين وجيبوا لا يفضوا ربنا مش لاقيها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من يا رب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كل العمل في الدنيا راح يحسب أنه هو كده عمل حاجة حسنة بس اشرك مع ربنا كان بيرائي كان بيعمل عمل ده غير الله ده اول مشكله لازم تظبط نيتك النقطه الثانيه ودي موضوع دورتنا ان انت ممكن تصلي صلاه تنكرها تؤديها اداء غير صحيح وتتعب فيها وتركع وتسجد والصلاه دي تبقى انت عند ربنا ما صليتش وده دورنا في, في الدوره دي ان احنا ازاي ان احنا نتعلم فيها ازاي نصلي صح اسمع كده الموقف ده شوفوا معايا كده عشان تعرف اهميه الدوره دي عشان تعرف اهميه وضروره تصحيح صلاتك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما للمسجد ودخل بعده رجل فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرحب عليك السلام قال له ارجع فصلي فانك لم تصل ده صلى قدام النبي قيام ركوع سجود بس نقرها ما ادهاش كما امرنا الله عز وجل نعرف ازاي ربنا امرنا بصفه الصلاه ازاي نعرفها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم صلىها صلاه هي وقال صلوا كما رايتموني اصلي فذهب الرجل يصلي ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثانيه وقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي ثم ذهب الرجل يصلي ورجع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فرد عليه النبي ثالثه قال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات الحديث ده مشهور اسمه حديث الموسي في صلاته هذا الصحابي الجليل الذي ببركته تعلمنا كيف نصلي صلاه صحيحه. فقال الرجل انزعج بقى قال له والذي بعثك بالحق اني لو احسن غيرها انا ما اعرفش اصلى الذي فعلمني فقام النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يصلي صلاه صحيحه وده موضوع دورتنا باذن الله تبارك وتعالى ان نتعلم صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه أي ترى النبي صلى الله عليه وسلم ونالك نتعلم في الدورة دي بس مش من الحلقة الجاية الحلقة اللي بعدها عشان عندنا وقفة تانية مع عنوان الكتاب في الحلقة القادمة وانتظرونا فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته